Összekulcsolom az ujjakat, a tenyerek felfelé néznek. Nyújtom a karokat felfelé, enyhén megemelem az állam, a felsőtest hátrahajlik. A lapockák közelítenek egymáshoz, megtartják a felsőtest súlyát, laza a melkas. Az alhas és csípő izmaival egyenesen tartom a hátam, nem homorodik, egyenes a derék. A légzés tartás alatt folyamatosan mondom magamban a szellemfélév mantráját. Hálásan köszönöm és befogadom a rám sugárzó fényt és áldást.